Антоніна Музика готується до виписки. 12 лютого жінка народила дівчинку. Говорить, жодних благодійних внесків та пакетів з медикаментами не купувала. Собою тільки індивідуальні та речі малюка на час перебування у лікарні. Я народжувала безкоштовно, ні ну нічого не оплачувала. Ну, на мою думку, це прекрасно, тому що не всі мають можливість оплачувати пологи ну, і всі послуги, які надаються. Я приїхала і. Використувала цей пакет. Ніякі медикаменти, що там потрібно було, я нічого не оплачувала». За словами медичного директора пологового будинку номер 3 Андрія Грибанова, у безплатний пакет допомоги при пологах входить моніторинг стану вагітної, породілі та новонародженого, інструментальні обстеження, консультації лікарів, інших спеціалістів у разі потреби, стабілізація стану новонародженого після пологів тощо на сьогоднішній день дозволяє жінці обрати заклад. Тобто, якщо жінка отримала направлення і направлення є електронним, навіть якщо це навіть жінка з районних центрів, з міст області, вона може покрити направлення будь-якому закладі нашої області, в тому числі і в нашому закладі. Цього року додався ще один пакет – хірургія одного дня. У рамках цього пакету пацієнтам проводитимуть ті хірургічні операції, які можливо виконати лише у стаціонарі і неможливо в умовах поліклініки. Це означає, що пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому того самого або наступного дня втручання, які виконуються мікро або малоінвазивними способами, та передбачають перебування пацієнта в межах 24 годин в стаціонарі. Тобто, для пацієнтів вже немає необхідності бути там 4-5 днів, як це було раніше. Вони можуть отримати допомогу і в межах 24 годин можуть, можуть бути виписані. Це також покривається безоплатною допомогою в межах пакету хірургії одного дня. Пологовий будинок номер 3 з квітня 2020 року підписує контракт з Національною службою Щороку послуги збільшуються, а з ними і фінансування. Якщо наш бюджет на початку реформи був близько 25 мільйонів, 25-27 мільйонів, то зараз бюджет становить майже 42 мільйони в 2021 році, а очікуваний бюджет у 2022 році становить 46 мільйонів гривень. Це означає, що ми збільшуємо постійно збільшуємо кількість послуг, тому і зростає наш бюджет». Станом на 14 лютого заклад підписав договір з НСЗУ на сім пакетів. Адміністрація пологового будинку планує розширити спектр на безоплатні пакети і додати пакет мамографію та пакет допомоги у складних неонатальних випадках. Ніна Булах, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.